Hei! Tämän videon avulla voit opiskella partisiippimuodon va-vä. Kuvassa on puhuva papukaija, eli papukaija, joka puhuu. Toisessa kuvassa on nukkuva karhu, eli karhu, joka nukkuu. Va-vä-partisiippi on verbin nominaalimuoto. Se toimii vähän niin kuin adjektiivi lauseessa. Suomen kielessä on monta partisiippimuotoa. Löydät niistä jokaisesta videon tältä kanavalta. Partisiippi tosiaan on lauseessa niin kuin adjektiivi. Tässä muutama esimerkki. Oulusta saapuva bussi on myöhässä. Eli voin myös sanoa, bussi, joka saapuu Oulusta, on myöhässä. Bussissa nukkuva mies on minun setäni eli mies, joka nukkuu bussissa Hänellä on Oulussa opiskeleva tytär eli tietenkin tytär, joka opiskelee Oulussa Tytöllä on puhuva papukaija eli siis papukaija, joka puhuu Papukaija olisi myös sinulle sopiva lemmikki eli lemmikki, joka sopii sinulle Onko tuo papukaija elävä eli onko se sellainen, joka elää eli se ei ole kuollut Näissä esimerkkeissä vahva partisiipi partisiippi on perusmuodossa Partisiippi taipuu kuitenkin myös sijamuodoissa Samalla tavalla kuin myös adjektiivit. Esimerkiksi näin. Pihalla seisoo joku itkevä tyttö. Tässä tyttö on perusmuodossa ja sen takia myös partisiippi on perusmuodossa. Kun sen sijaan tytöllä on haava polvessa, taipuu myös partisiippi itkevällä tytöllä. Samoin partitiivissa äiti auttaa itkevää tyttöä hän laittaa itkevälle tytölle laastarin tässä toinen esimerkki aika on minulle sopiva varaan sinulle sopivan ajan eli tässä objekti genetiivimuodossa ja silloin myös partisiippi on genetiivimuodossa tässä puolestaan partitiivi negatiivisessa lauseessa En löydä sopivaa aikaa. Kaikki sopivat ajat on varattu. Partisiipimuoto muodostetaan siis verbistä. Ja va, va päätteen voi liittää verbin vartaloon. Tässä voit käyttää esimerkiksi he-muotoa. Siitä ehkä saat kaikkein helpoiten tämän partisiippimuodon niin, että myös astevaihtelu on oikein. Tässä verbityyppi 1 verbeistä johdettuja partisiippimuotoja istuva, kysyvä, nukkuva ja hyppivä. Huomaat siis varmaan, että noissa astevaihteluverbeissä on vahva aste samalla tavalla kuin verbityyppi yhdessä on myös perusmuodossa. Verbityypissä kaksi ei ole astevaihtelua, juova, syövä, tupakoiva ja uiva. Verbityypissä kolme, sama logiikka, toimii. Ja huomaa myös verbityypissä kolme vahva aste. Verbityypissä kolmehan on tuo vahva vainoissa taivutusmuodoissa ja perusmuoto on heikossa asteessa. Samoin myös verbityypissä neljä. Perusmuoto on heikko, mutta he muoto ja partisiippimuoto pakkaava tai pelkäävä ovat vahvassa asteessa. Verbityypissä viisi ei ole astevaihtelua ja logiikka toimii samalla tavalla kuin muissakin verbeissä. Ja verbityypissä kuusi, myös astevaihtelu on huomioitava. Eli perusmuodossa heikko aste, mutta jos käytät tuota he-muotoa, saat myös astevaihtelun oikein. Tässä vielä muutama esimerkki. Laskeva aurinko värjää taivaan. Hevosia hoitavilla tytöillä on paljon työtä. Huomaa siis, että tässä on iimonikko. monikko Varo katolta putoavaa lunta. Älä herätä nukkuvaa karhua. Odottavan aika on pitkä. Haukkuva koira ei pure. Nuo kolme viimeistä ovat suomalaisia sananlaskuja ja myös niissä Partisiippimuotoja näkee aika usein. Tässä voisin vielä huomauttaa tuosta odottavan, aika on pitkä esimerkistä. Huomaat, että äh, siinä ei ole pääsanaa tuolla partisiipillä, Eli siinä ei lisätä esimerkiksi, että odottavan ihmisen aika on pitkä. Tällaisia tapauksia äh, näkee myös aika paljon erilaisissa teksteissä. Äh, esimerkiksi... Suomea opiskelevat ovat tyytyväisiä opetukseen, vaikkapa, tai asunnon ostoa suunnittelevat ovat tällä hetkellä varovaisia. Esimerkiksi lehtiotsikoissa käytetään partisiippeja ilman pääsanaa. Silloin tekstistä saa napakampaa ja se sopii esimerkiksi otsikoihin. Tässä käsitellyn Partisiippimuodon kielioppinimi on aktiivin ensimmäinen Partisiippi. Ja näitä Partisiippimuotoja tosiaan on myös muita. Niistä kaikista löydät omat videonsa täältä kanavalta. Aktiivin toinen partisiippi kertoo jotain, mitä on tapahtunut. Eli tässä esimerkiksi paketti, joka saapui eilen, oli viikon myöhässä. Ja passiivimuotoiset partisiipit ovat tietenkin passiivisia. Eli lasku, joka maksetaan myöhemmin tai joka täytyy maksaa myöhemmin, on pöydällä. Tai kakku, joka on leivottu. Valmiiksi odottaa sinua kotona. Agenttipartisiippi puolestaan kertoo tekijän, eli kakku on isän leipoma. Tarkoittaa sitä, että kakun on leiponut isä. Näistä muista partisiippimuodoista löydät tosiaan videon tai parikin tältä kanavalta. Toivottavasti tästä oli sinulle hieman iloa. Kiitos, että katsoit. Moikka!